Миколаївське товариство «Червоного Христа» займається допомогою цивільному населенню. Вони евакуюють жителів сіл, де ведуться бойові дії, розміщують їх в евакуаційних центрах та надають постійну підтримку. Також організація допомагає розвантажувати роботу швидкої допомоги міста. Волонтери самостійно транспортують хворих до лікарень, а маломобільних людей по завершенню лікування забирають з медичного закладу складової активності Червоного Хреста в Миколаївській області є підтримка нашої так званої медицини катастроф у питаннях, пов'язаних з вивезенням людей, які опинились у лікарнях і мають бути перевезені з лікарні в лікарню. Також у питаннях щодо перевезення з лікарень людей додому. Зараз ми прямуємо у одну з лікарень нашого міста, аби зібрати ось такого хворого, який там закінчив лікування. Це не просто хворий, це та людина, яку колись червоний хрест вивіз з однієї з гарячих так званих точок і привіз до евакуаційного центру. Вселомирный Литовский район, Николаевский район. Вот рядом здесь 25 километров. Рядом, может быть, коммуны россияне стоят. Я до последнего там был. Мне под хату три снаряда залетело. А упал я как раз под вечер. Шло это самое. Была тревога вот эта. Ну, поветренная тревога. И я него спускался вниз под ступенькам возле центрального рынка и зацепился кроссовкам и ушел. Ибо они мне не хотели резать, нам отдельные не нужны. Я вот Аркадию позвонил он сразу, помог, созвониться.